Gelugia Conu, la ei era de la Dna, tiu exact ceea ce tii dumneavoastră. Fostul subliniere NAF, Gelugia Conu, a fost audiat, luni, în dosarul Teldrum, de cetre procurorii Dna. A spus anumite aspecte pe care, evident, nu am cum să vi le relatez. Nu consider ce este o declaraie care să afecteze sau punta. Au fost nite acuzaii publice, pe care nu are cum să le V-am spus cât am putut să vă spun, a spus avocata lui Geludia Conu, la ieire de la DNA. Cine v-a spus asta? Verificaiv sursele. Nu tiu nimic. Despre tel drum exact ceea ce tiii dumneavoastră Sunt informații publice, nimic special. Referitor la faptul că Liviu Dragnea s-ar fi interesat sau nu la ANAF, când era mefal instituiei, nu pot spune acum. O pot spune în alt cadru, a spus Gelu Diaconu.